Сьогодні у випуску. Поцілили в об'єкт інфраструктури. Окупанти обстріляли Запоріжжя. Вибух газу в запорізькій багатоповерхівці. 75-річна жінка у важкому стані. Побило сільгосптехніку та будинок. Жителі села Таврійське оговтуються після ворожого обстрілу. Тиряє автівки на наявність заборонених речовин, а у вільний час бере участь у благодійних акціях. На службі в поліції працює Спанєль Ніка.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 де вони проходять відновлення. Активно далі продовжують накопичувати сили та техніку на даному напрямку.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 За порушенням пожежної та техногенної безпеки відкрито кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють обставини події, повідомила Суспільному речниця Нацполіції у Запорізькій області Анна Ткаченко. Ось позаходило в диск, влізло аж в коробку, через диск аж в коробку. Центрофуга, двигатель пробитий, гадіатор, нібу перерубало там чітлінина пополам, комбайн, як речі просто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 це наш хліб, скажімо так. Андрій зізнається, рідко йде в укриття, але вдень обстрілу товариш запропонував спуститися в автомобільну яму. Каже, це й врятувало йому життя. Я був у другому гаражі, там машину справляли. І почались прильоти. Це ж вже до брата пролетіло. А той ми залізли в автомобільну яму, сидимо, а мене бус стояв на дворі біля цього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 У прифронтові населені пункти гуманітарну допомогу для людей, які залишаються жити поблизу лінії зіткнення, спершу привозять до села Приморського, що під Запоріжжям. Вже звідси місцеві відвозять вантажі до Кам'янського та Плавнів. Таких двоє на три села. Один із них – волонтер із Кам'янського Сергій. За кермом щодня возить людям ліки, питну воду, хліб, продуктові набори. «До Кам'янського поїде 206 і 73 поїде коротше, на плаву. 206 – це людей, ще в Кам'янському залишається на даний час. Одна дитина 16 років, є лежачі, не ходячі». «50 булок візьміть на штунди. Так, на штундах у нас вдома виглядає два що? Ми заїдемо на і Від приморського до плавнів 17 кілометрів. Люди вже рік живуть там без електрики, газу та води. Цього разу волонтери привезли ліки і теплий одяг. Сердечне, успокоївальне, снотворне. Дякую, люди допомагають. Друг другу допомагають. З Плавнів Сергій рушає далі на південь, до рідного Кам'янського. 5 кілометрів малою дорогою життя, так називають сполучення місцеві. Звідти забирають людей, які хочуть виїхати до Запоріжжя. Протягом двох останніх місяців допомогли 30 людям. З Кам'янського йдуть пішки? Так, машини, транспорт. Ну, аккуратно. По одному сюда будут приходить люди и получать то, что у нас здесь есть. Вы тут сама живете? Нет, с дедом. С дедом? Да. там, где за хату? Я. Нормально, помаленько живем. Вон дедушка идет. Нормально? А что? Он еще едет. Звичайно, погано, що стріляти, якби как бы воно кончилося. Доброго дня! Як ви тут живете? Доброго до повномасштабного вторгнення Сергій тримав у Кам'янському свиней та корів. Кілька місяців його родина лишалася в притул до лінії фронту. Виїхали вже наприкінці літа. Дітям був час йти до школи. В родині шестеро школярів. Як почали бомбити вже біля нас, рядом ми, коротше, я вивіз сім'ю, а сам залишався далі в селі, де допомагав людям харчами. Воду привозив, вивозив худобу, багато худоби полягло в селі після обстрілів. Більше ста голов крупного рогатого скота вивіз. – На чому? – На автобусі на своєму. Всередину прозив і вивозив. Нині родина Сергія мешкає у Приморському. Це 20 кілометрів на північ від рідного села. Орендує невелику садибу. Частина худоби так і живе в автобусі, в якому евакуювалася. Приміщень усім забракло. – Щас, о! О, Красатіще. Одно ж було на дворі, ну куди їх? На сарайчика трошки не вистачає. І ми рішили їх сюди помістити. Можна сіною стоїть. Це Вася в нас ком, ручний, діти граються. Тут ще свині, там свині, кози. Прибився, ось живе, тепер радується. Всі ж в початку війни потікали, собак відпускали. І от ми їх кормили, у нас їх більше ста було. А зараз Собака. де вони? Хтось підгодовує, ми привозимо дерть мелом, туди, там люди, які пооставалося, варять. Сергій каже, їздитиме у зону бойових дій доти, доки люди там потребуватимуть його допомоги. Ольга Ларіонова, суспільне новини Запоріжжя.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 Мати. Мать, все. Їй було 4 місяці, коли ми розпочали іменно дресирування. І спочатку було дуже важко. Спочатку я тут на колінках біля ящиків. Зараз вона член родини мої. Так, вона на даний час знаходиться у мене вдома. Ми коли треба на виклик або на роботу, ми вранці їдемо, ввечері приїжджаємо.